І коли радісно обійняла, та тільки де її взять, ніхто не знає, де її шукати. Та я бачив одну саме таку. Щоб зихіла дні пусті, Щоб давала надію, Що є сенс у цьому Десь колись таку знайдеш, тоді вже її бережи. Може десь колись таку знайдеш, про любов свою розкажи. Їде вакуватій пісні Не тільки де таку взять Треба в день з ліхтарями шукать Але я знаю одну Саме таку Я вже знаю